Essee on teksti, jossa kirjoittaja yhdistelee yllättäviäkin asioita. Sana essee tulee alun perin latinasta ja tarkoittaa punnitsemista. Esseessä sinä päätätkin kirjoittajana, mitkä kokemuksesi tai lukemasi tekstit ansaitsevat tulla mainituiksi. Hyvässä esseessä taustatiedot ja kirjoittajan omat tulkinnat nivoutuvat yhteen. Esseen rakenne on kudelma, jossa joko sanat, tai ajatukset liittyvät aina toisiinsa tai tekstin teemaan. Esseellä on yleensä aloituskappale, joka herättää kiinnostuksen ja avaa aihetta kirjoittajan valitsemasta näkökulmasta. Aloituksen viimeistelyyn kannattaa palata, kun teksti on valmis. Aloitusta seuraa kolmesta neljään käsittelykappaletta, joiden tehtävä on kehitellä ja avata uusia näkökulmia teemaasi. Käsittelykappaleet kehittelevät ajatusta eteenpäin. Toiseksi viimeinen kappale on usein niin sanottu huippukappale, jossa on ajatusketjusi ydin, oivallus, jota olet kehitellyt pitkin tekstiä. Lopetuskappale voi palata otsikkoon, aloitukseen tai vaikkapa kantavaan tarinaan. Lopetuskappaleessa olisi taas hyvä kuulua kirjoittajan oma ääni. Otsikko kannattaa kehitellä valmiiksi vasta, kun esse on muuten valmis. Katsotaan esseen rakennetta vielä esimerkkitekstin avulla. Antti Majander käyttää 16. tammikuuta 2016 Helsingin Sanomisen julkaistussa lauantai-esseessään onnellisuuden puolustuspuhe, monipuolisesti tekstin rakentamisen keinoja. Aloituksessa kirjoittaja tarttuu onnellisuuden aiheeseen omakohtaisella muistollaan Paul McCartneyn keikalta. Torstaina 9. heinäkuuta 2015 tajusin olleeni väärässä. Aloitusvirkkeen jälkeen Majander rakentaa tarinaan läsnäoloa ja kertomuksellista rakennetta kellon ajoilla ja paikoilla. Noin iltakymmenen aikaan rohkaistuin. Olin Tukholman valtavalla Tele2-areenalla. Käsittelykappaleissa Majander kehittelee pohdintaansa kestävästä onnesta palaamalla murrosikäisen minänsä ajatteluun. Hän vertailee kahden beatles bändin johtohahmon Paul McCartneyn ja John Lennonin elämän asenteita. Sillan jakajana on McCartneyn epämusikaalinen Linda-vaimo. Nuorempana Majander myöntää tuominneensa Lindan itsekin. Seuraavissa kappaleissa kirjoittaja avaa näkökulman onnen määrittelemisen vaikeuteen. Essee käy läpi useita kirjallisuuden epäonnistuneita yrityksiä. Ennen tekstinsä huippukohtaa, Majander tekee yhteenvedon siitä, että kaikki haluavat olla onnellisia, vaikka määrittely ei onnistuisikaan edes elämäntaito-oppaissa tai esseekokoelmissa. Huippukappaleessaan kirjoittaja vertaa löytämänsä kirjallisuuden henkilön ja Lons Stonerin kokemuksia, Paul McCartneyn ja epämusikaalisen lindavaimon tarinaan. Hän palaa tekstin huippukohdasta, siis aikaisemmin tuomitsemaansa Paul McCartniin, ja käyttää tätä esimerkkinä onnellisesta miehestä. Essen sanoma on lopulta yksinkertainen. Onnellinen on se, joka rakastaa. Viimeinen virke palaa aloituksessa kuvattuun ongelmaan onnen määritelmästä. Essen otsikko luo uskoa ihmisten kykyyn ajatella itsenäisesti ja löytää onnen tekijöitä elämästään. Essen osien väliset suhteet ja vertaileva ote pitävät lukija mukana kirjoittajan ajatteluketjussa. Majander välittää omia elämyksiään musiikista ja kirjallisuudesta, mutta ei kaada kaikkea onnesta lukemaansa valmistautumattoman lukijan niskaan. Majanderin Essee on hyvä esimerkki siitä, Ettei essee ole täydellinen kokoelma kaikesta, mitä kirjoittaja tietää. Essee on vain yksi näkemys siitä, mikä voisi olla tässä ajassa ajattelemisen arvoista.